Svět kolem nás je často ovládaný jevy, které se odehrávají na tak malých úrovních, že je pouhým okem nemůžeme pozorovat. Takovým jevem je i Brownův pohyb, na který jsme se zaměřili v minulém díle s názvem Brownův pohyb model. Dnes se na tento jev podíváme trochu víc zblízka, pod mikroskopem. Na začátek si pojďme schrnout, co jsme se zatím o Brownově pohybu dozvěděli. Tento jev způsobuje pohyb velmi malých částic, které jsou prostému oku neviditelné. Ty narážejí do větších částic, například prachu, a ty se poté náhodně pohybují ve směru, do něhož její menší částice postrkují. Brownův pohyb je důkazem tepelného pohybu částic. Částice v pevných látkách i v tekutinách, tedy kapalinách a plynech, se neustále, neuspořádaně pohybují, jak můžeme pozorovat i na příkladu modelu Braunova principu. Velkou roli zde hraje teplota. Čím teplejší je prostředí, ve kterém se jev odehrává, tím rychleji se částice pohybují. Pokud teplota naopak klesne, pohyb částic se zpomalí. Ve zkratce se tedy jedná o zdánlivě náhodný pohyb částic, který záleží především na teplotě látky. Nyní se již pojďme podívat, co se o Braunově pohybu dozvíme pod mikroskopem u našeho exponátu. Exponát se skládá z mikroskopu, ke kterému je připevněna kamera. Záběry z kamery poté můžeme pozorovat na vedlejší obrazovce. No jo, co zde ale vlastně uvidíme? Na televizní obrazovce můžeme pozorovat pohyb částeček latexu ve vodě. Pohyb těchto částic je způsobený nárazy molekul vody, které prostým okem pozorovat nemůžeme. Částice latexu ve vodě vykonávají velmi nepravidelný pohyb, který je způsobený pohybem molekul vody. Jak jsme již zmínili dříve, Pohyb je tím rychlejší, čím menší jsou rozměry atomů a molekul a čím vyšší je teplota prostředí. Směr pohybu částic se pak velmi rychle mění. Tento jev přímo dokazuje, že částice okem neviditelné atomy a molekuly existují a neustále a neuspořádaně se pohybují. Brownův pohyb je důkazem toho, že to, co vnímáme ve světě okolo, se často řídí zákonitostmi, které probíhají na mnohem menších úrovních, než jaké jsme schopni vnímat našima očima. Ostatně i malé částice mají svůj vlastní fascinující svět.